Веловолонтери «Червоного Христа» розвозять гуманітарну допомогу маломобільним людям міста. У Миколаївському штабі кур'єрів близько 30. В день вони обробляють більше 300 заявок. Від самого ранку Мирослав на велосипеді розвозить гуманітарну допомогу для маломобільних людей. В день по місту чоловік долає більше 80 кілометрів, інколи виїжджає і в область. Тоді кілометраж значно більший. Пайки нам видають, ми обзвонюємо по адресам, на місці люди можуть виїхати. Евакуватися з Миколаївбува, що ти не подзвониш, приїдеш і нікого немає. Люди покинули свої домівки. Якщо по, по місту, центральний да, район, то 30-40 кілометрів. Якщо десь віддалені райони міста, то там, 50-80. Там, там. От ми були і за місто їхали, е, виходили 120 кілометрів. Це ми їхали туди в сторону е, е, нечайного. Мирослав – професійний велосипедист в минулому, брав участь у різних змаганнях. Зараз поєднує улюблену справу з допомогою. Розповідає, єдиною проблемою є постійні обстріли міста. Я велосипедист, мені це дуже подобається. Раніше і змагання відвідував частенько. А так як зараз все не працює, я до, того, бо до війни був будівельником, тому треба чимось займатися. Так сказати, полезним, да, для Дуже гарна нагода допомогти і кататись на своєму влюбленому транспорті. Та труднощів ніяких нема, головне, щоб обстріл не було. Коли обстріл, ти ж не знаєш, куди воно впаде. Особливо ці кас касетні бомби, да, які розлітаються маленькими осколками. Вже 4 місяці послугою велокур'єрів користується Олена. Жінка замовляє їжу та ліки для своєї літньої хворої мами. Розповідають, живуть на околиці міста. Можливості забрати допомогу самостійно немає. «Для мами, мама інвалід першої групи, вона не ходить, не балакає. і Тому та поміч, яку нам червоний крест оказується, дуже-дуже для нас висома допомога. Тому хлопці привозять це вже ми четвертий місяць. Отримуємо, я б не, не пішла, бо мама е, хворіє і е, потребує допомоги, я не можу сходити аж туди. Доєдналась добровільно розвозити гуманітарну допомогу людям і Катерина. Ми вілосообщество Ніколаєва, велосипедісти Ніколаєвської е, Города и области. Мы сначала первые дни войны э, искали, где бы себя приткнуть. Мы строили баррикады, таскали песок, помогали на блокпостах. Везде, везде, везде. А через недели, две, три, когда... Нам в группу написали, что нужны волонтеры вело, то мы сразу пришли сюда, потому что тут как бы я могу сочетать свое любимое дело и плюс помогать людям. Да, с багажом немного сложнее, но в целом мы же ребята привыкшие, мы ездим э, бреветы по 200 километров и более бывает, поэтому нам как бы привычны такие дистанции». Кур'єрів велосипедистів у Миколаївському штабі Червоного Хреста більше 30. Вони доставляють їжу, ліки, засоби особистої гігієни інвалідам першої, другої та третьої груп, молодим матерям, переселенцям та багатодітним родинам. З перших днів повномасштабної війни у складі веловолонтерів волонтерів і Роберт. Бабушкам, дідушкам, особисто людям пожилого віку, які є першої та другої групи. Ми доставляємо їм допомогу, медикаменти. В середньому ми їздимо по два чоловіка, заїжджаємо, в середньому чек по вісім. Ми общаємося можна по, ну, по-разному, по 10 бд похиє погоди там, де, ну, ну, в середнім так, дето 8 чоловік в день, 10, деякі побольше ну, обслуговуємо, привозимо допомоги і медикаменти. Через проблеми з паливом ввела є незамінними на помічниками Червоного хреста. В день вони обробляють більше 300 заявок, що значно пришвидшує роботу штабу, говорить Аркадій Дебеган, заступник очільника організації в області. Його звати Кротич Олександр Пан, Єдині новини на Суспільному, Миколаю.